Вантажівка паркується біля місця відвантаження. Деякі ліжка складені одне на одне, деякі викочують окремо. Вони на колесах із запобіжними гумовими бортами. Окремо розвантажують матраци та інші конструктивні елементи. Ми співпрацюємо з німецько-українським благодійним фондом «Рейннекар». Ми збирали з наших усіх лікарень Миколаївської області, ну, скажімо, місто Миколаєва більше, От їхні потреби. Звісно, всі усі потреби е, цей фонд німецько-український не, мо, не мог задовольнити. І вони надіслали частину з того, що вони могли, і частину вони запропонували, що у них було в наявності е, в них на складах. От ми попитали ще в наших лікарнях, вони були задоволені це отримати. Е, одразу скажу, все обладнання було не було новим, але як за відсутності краще мати таке, але воно все працює. Вони функціональні, вони нові, вони по габаритам нам більше підходять під наші двері, прийоми, щоб ми могли возити пацієнтів на них, а не перекладати їх лишній раз, особливо коли політравма. І вони просто гарні. Так, два пульта. Тут один пульт пацієнта, а інший пульт виїжджає з-під кровати. Там. Це наш основний пульт, він більш функціональний. Пан Дмитро показує, що механізмами можна підіймати різні частини тіла пацієнта – ноги, тулуб, голову. Тобто змінювати положення хворого в різних площинах. Волонтери розповідають, що медичний вантаж прийшов вагою близько 15 тонн. Окрім медичного устаткування, в вантажівці були медикаменти, витратні матеріали тощо. В Німеччині збором вантажу займались представники української діаспори. Їх задача була зібрати та доставити до українського кордону. Далі працювали вже українські волонтери. На всю логістику від старту проєкту до закінчення десь два місяці. А хто займається логістикою? Займаються всі наші волонтери, котрі причетні до Доху та наші іноземні партнери, люди котрі з часом виїхали з України, але у душі українців ми залишилися. Михайло говорить, що в Німеччині вже почали збирати наступний гуманітарний вантаж для лікарень Миколаєва. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв.